Ця стара дорога від Новопетрівки веде до Снігурівки. Її протяжність – близько 10 кілометрів. Вздовж цієї дороги розриті окопи російських військових. Зруйнований міст, згорілі автівки, потрощені будинки. Новопетрівка – єдине село в Широківській громаді, яке було окуповане 8 місяців. Тут вщен зруйновано до 10 будинків і 30 будинків пошкоджені. Люди будуть повертатися. Будинки цілі. Школа у нас ціла уціліла, ну, є пошкодження, двері вибиті, вікна там вибиті, але самі приміщення цілі, дахи цілі, на школі, на дитячому садочку, на будинку культури дахи цілі. Я думаю, люди не думаю, вони телефонують, люди, люди згодні повернутися, аби тільки світло дали. Два села Широківської громади, Широке та Червона долина обстрілювалися щоденно протягом восьми місяців. Зруйновані населені пункти відповідно на 95 та 65 відсотків. Всі фермерські господарства розміщені на території пошкоджені. В цьому році в нас взагалі податки нічого не йшли, тому що я розумію, тому що ніхто не працював, Врожай не зібраний, магазини не працюють, але я сподіваюся, що на наступний рік ми весною все посіємо, підуть податки і, звичайно, ми будемо все відбудовувати. Селище міського типу Первомайське – центр громади, до якої входить 11 населених пунктів. До повномасштабного вторгнення тут проживало близько 10 тисяч людей, нині – до 2,5. Після окупації та постійних обстрілів зруйновані житлові будинки, школи, дитячі садочки тощо. Роботу над відновленням комунікацій почали в перші дні після деокупації. В громаді внаслідок обстрілів загинуло 70 людей. Процентів з 75 загальна інфраструктура всіх 11 сіл зруйнована. На даний момент всі школи, всі дитячі садки, всі заклади культури, спортивні зали, медичні заклади, вони фактично прийшли у непригодність. Будемо робити все можливе для того, щоб відбудовувати ось ці зруйновані села. На жаль, я знову ж таки звертаюся до жителів своєї громади, що не буде дуже швидко відновлено те саме село Благодар, тому що фактично і 100% житлового фонду, процентів 90% воно зруйноване. Сели мане та Лупареве не були окуповані. Збройні сили України не підпустили російські війська до цих населених пунктів. Втім, з березня до початку жовтня тут тривали постійні обстріли. За два кілометри від Лупаревого пролягала лінія фронту. Галицинівська громада, до якої входять ці населені пункти, на сьогодні є однією з найбільш зруйнованих через збройну агресію Росії. 15-20 прильотів щоденно, говорить староста сіл Наталія Панашій. У червні черговим обстрілом було зруйновано високовольтну підстанцію. Без світла саме більше ми залишалися 10 днів, але завдяки тому, що є тісна співпраця, порозуміння з «Обленерго», з представництвом філії Південна. ми всі разом відновили, відновлювали щоночі, щоранку всі розбиті проводи. Тільки їх переб'ють. У нас була створена наша бригада, я її в шутку називала «Лемани «Обленерго» з кваліфікованих електриків. Дякую хлопцям, і будемо низько їм вклонятись, тому що ми майже не сиділи без світла. До складу Шевченківської територіальної громади входить 21 населений пункт. Шість із них зруйновані майже на 100%. Близько половини населення громади не можуть сьогодні проживати у своїх будинках, говорить сільський голова Олег Пилипенко. Нині в громаді працюють над проектами створення модульних містечок, аби людям було де тимчасово жити та відновлювати свої будинки. Перспектива є. Той план, який ми відпрацювали і намітили стратегію розвитку громади до війни, вона також має місце і право на існування, і е, в теперішніх умовах, і після війни. У нас дуже хороша перспектива. Ми знаходимося в дуже хорошому логістичному е, такому центрі. І я думаю, що... Після нашої перемоги дуже хороші, хороші перспективи. У департаменті містобудування, архітектури та капітального будівництва обласної військової адміністрації повідомили, у 2022 році виділено 25 мільйонів гривень з резервного фонду та вже відновлено 24 медичних об'єкти. В області повністю або частково відновлено більше 300 будівель із допомогою будівельних матеріалів, які надані людям в громадах. Ведеться робота із різноманітними міжнародними організаціями, зокрема, із Данії. Обласна влада розраховує на залучення коштів відповідних організацій та продовження відновлення області у 2023 році. Валентина Гурова, Юрій Руденко, Євген Мінаков. Суспільне новини. Миколаївщина.